Благослови, Владимир Павлович. наш, завжди, нині повсякчас навіки гріки Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і навіки вічні. послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, братя, хто уважає на дні, ради Господа на них уважає, і хто є ради Господа її, Бо Богові, Богу, мі, і хто не їсть, Ради Господа, не їсть, і дякує Богу. Мі. Ніхто, бо з нас, не живе для себе самого, І ніхто не вмирає для себе самого. Бо коли живемо, для Господа живемо, І коли вмираємо, для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо, ми, Господні, на це Бог Христа сломер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Читання, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, істину Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, хто Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, на суд не приходить. Бо від смерти перейшов у життя. Істину, істину, кажу, вам надходить час, Бо вже й тепер він, коли померлі, Почують голос Сина Божого, І почув, що оживуть. Бо як отець має життя в собі, Так і сину віддав, щоб мав життя у собі, І дав йому владу суд чинити, Бо він син чоловічий. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, що в гробах, почують його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на воскресення життя, а ті, що чинили зло на воскресення суду. Не можу я нічого діяти від себе самого, я суджу так, як чую, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене. Твої, молимось тобі, вислухай і помиль. проба Божого, воїна Дмитра, і щоб проститися йому всякому прогрішенню, добровільному і недобровільному. Oh Без царя І Бога нашого і життя світу від твоєму дарували. Сам Господь, як ідну ж усопшого, обієнного Божого Дмитра, за котрого пограбення сьогодні творимо на місці світлому, на місці п'ятучому, на місці спокійному, де немає болізній, ні журби, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинив він, славом чи ділом, чи зокрема, як колосердний чоловіколюбний Бог простий, бо немає людини, що жила а не зрішила ти бо один без гіха, правда, твоя правда по віде, і слово твоє істина. Бо ти єси і покій, спочилого раба Божого, убієнного Дмитра, погребення котрого сьогодні творимо, Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо споконвічного Центру і благим животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Бог, на що живими і мертвими, володіє молитвами Пречистої своєї Матері, святих славних сахвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих душ від нас передставного Раба Божого, усопшого, убіяльного Дмитра, в погребення, котрого сьогодні творимо, в веселях чинить вчинить, налонять Авраама, Ісака, Іякову покої, і до праведних для нас спасе і помилує. Бо Він благий і чоловіко любить. Амінь. Ніхто не живе для себе самого. І ніхто не вмирає для себе самого. Якщо живемо, для Господа живемо. І якщо вмираємо, для Господа вмираємо єхоми Господні. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Слава Ісусу Христу. Слава В традиції Австро-Угорської імперії, коли хоронили цісаря з роду Авсбургів, Похоронна процесія йшла малим колом дідня і приходила до брами францисканського монастиря, які були закриті. Вся браття і священники брали участь в похоронній процесії. Монастирі залишали черго, чергового, скромного тата Монаха. І... Церемоніал похоронної процесії стукав голосну браму, і звідти чувся голос хто. І церемоніал мовив, принесли ясно відможного австро-угорського цісаря, той, що володів землями не тільки Австрії, а цілої великої імперії. Великий політик, великий господарник. І за брамою було чути, нема такого. Потім церемоніал перечислював на другий запит, що принесли громадського діяча, великого мецената. І знову нема такого, знову стукали в браму, знову питалися, хто, і... Знову, це був цісар, який, який був меценат культури, медицини, освіти. Нема такого в книзі життя. Коли вичерпалися всі регалії цісаря на запит, хто? Слуга Божий Йосиф, раб Божий Йосиф. І було чути, є такий в книзі життя. Відкривалися брами, і цісяля заносили до поховальної зали. Дорогі Христі, Дмитро дістав визнання і в народу, бо став народним героєм. Дмитро став визнаним державою, бо має має, не має, а золоту зірку героя Дмитро визнаний своїм родом нацією, народом Дмитро визнаний своїм корінням своїм родом і ці зірки найбільш вагомий. До Дмитра сьогодні признається його церква, до якої він належить. До Дмитра признається Бог, який теж помер 33 роки. Але воскрес, щоб ми зазнали всі з вами постасіння. Дмитро був слугою Божою, був одним із нас у своїй церкві, був сином Матері, був сином народу, був сином і тим, який наслідував Бога у його заповідях. Бо він, його творець, влив йому душу надзвичайну відвагу, через котру став героєм. Але він теж був сином, сином рідної землі, сином народу, найбільше сином своєї мати. І залишиться, залишиться ним, бо церква сьогодні, проголошуючи вічну пам'ять, Будемо молитися що суботи за упокійним богослуженню, за тих, хто відважно боронив нашу землю, наш народ, нашу церкву, хто боронив Бога, аби ворог його не забрав з душ наших дітей, наших вірних. Ніхто не живе для себе самого. І ніхто не вмирає для себе самому. У світі сьогодні бачимо, як світ стає егоїстичним. Тільки моє для мене, мені. Сьогодні Західний світ, мабуть, вчиться в тому університеті війни в Україні, як можна жити не для себе самого. Ми всі з вами разом дивуємося, адже ідеологія України не працювала для того, щоб виховати отакого от Дмитра. Ідеологія не мала часу, не мала грошей. Де вони взялися? І тому сьогодні скажу словами Томаса Мертона. Благодар, благодатна кров, кров наших патріотів, мучеників за державу і за церкву стала благодатною росою, на якій зростають нові покоління християн і нові покоління молодих яскравих патріотів. Ніхто не живе для себе самого. І ніхто не вмирає для себе самого. Якщо живемо, для Господа живемо, якщо вмираємо, для Господа вмираємо, єбо ми господні. Казав сьогодні наш патріарх Святослав, що пам'ятає, пам'ятає, пам'ятає його статіаршого собору, пам'ятає його, як молодого яскравого, який відділяється, пам'ятає його і пам'ятатиме, пам'ятати мені його рідна земля. І хочеться сьогодні всім нам пригадати слова Франка. Єсть Бог. Я вірю це. Я знаю, його у власному серці маю. Його у твору, я бачу його в собі знаходжу вдачу, Він моїй совісті говорить, і мною нищить, мною творить. Щоб загладилась моя провина, Він дав за мене свого сина, і щоб мої могутні крила Не зупиняла, не гнітила, важка матерія інтерність, Він дав душі моїй безмертність. Дав запоруку безпохідну, Що як умру, то не загибну, Що смерть моя не скін фатальний, А вхід до раві тримінфальні. Тяжко сьогодні говорити про смерть, тяжко здобутися на грандіозну нашу віру у Воскресіння, але без цієї віри сьогодні день був би інакше. Навіть сонце, яке останньо засвітило Нижовій на його обличчя, його вічі, не було би так Радісним, як воно є, якби не віра у Його і наше колись Воскресіння. Не хочу повторювати багато мовлену фразу, цитовану фразу Святого Письма, що немає більшої любові, як віддати життя своє за друзів. Бо воно написано на хресті Крутянця. І так не випадково. Може, з його похорону, може, з його полу, з його відважної смерті починається тут, на Аскольковій могилі, своєрідний пантеон героїв. Бо він почався ще від того часу, коли захоронили тут Крутянців. Коли захоронили відважного українця з Америки. Тепер Дмитро продовжує цей страшний для нас список. Моліться. Моліться, щоб не гинули наші діти. Оцей золотий фонд української держави. Моліться, щоб Господь захистив наших хлопців. В цій страшній війні, щоб більше ми не оплакували своїх дітей, своїх синів і внуків. Моліться, щоб Бог став нашою перемогою і нашим задоволенням. Моліться, щоб кожен з нас жив не для себе самого, а для Бога бо кожен з нас є Носієм вогню. є часточкою Бога, є Його братом. Молімося, щоб Бог, Бог дав нам силу тої великої єдності, яка буде перемогою України над всіх, хто бажає нам зла. Тому наша молитва зі святими. Віримо, що Бог порахував йому за цю відвагу за святість. Віримо, що Бог простив йому всякі пробіхи і прийме його в свої обійну, у свою радість, у свій спокій, у вічне, благословенне життя. Блаженнімо спевні і вічній покій подай Господи, приспопоминаємо роботу Твоєму. Усапшуємо, бідному, до Божого дня троє пармет, які і творимо, і, і затворимо вічною пам'ять. Христос, Бог наш, що святим Своїм учнякам і апостолам дав божественні заповіді, в'язати і розрішати гріхи бачив, а від них також і ми прийняли повинність не саме творити, нехай простить собі духовне чадо, якщо ти щось зробив в нинішньому віці, вільне чи невільне, нині повсякчас і навіки вічні. ньому, last movie он на него не подкатывает. Это саботаж. Просто иди, там не пошёркать Вот тратить Друзі, шановні присутні, шановні люди, близькі останній військовій почесті героїв України. Богослови, Внадико! По... Богословен Бог нас завжди, нині, повсякчас, в віки вічні! Амінь! Згуками прави дай помели, душу Сам вислухай і помий Собшого раба Божого, уб'єного Дмитра, і щоб проститися йому, всякому прогрішенню добровільного і недобровільного. В душу його неправедність спочива. Небесного і відпущення гріхів Його у Христа Безсмертного Царя і Бога нашого просі. Дай О, Господи, господем Блажі і всякий, плоті ти смирив, який я воно знищив, життя світу від Твоєму дарував. Сам Господи, вкакій душу особ, що роба Божо, об'єнного Дмитра, погребення, яке сьогодні творимо на місці світлому, на місці підучому, на місці спокійному, звідки відійшов біль, печаль, зітхання, всяке прогрішення, вчинене ним словом, об'єділом, об'єдумка, як благий чоловік полюбить, Бог простий, бо немає людини, що жила б, а не зрішила б. Ти бо один без гріха, правда Твоя, правда во віки, і Слово Твоє істина Бо Ти і Воскресення, і життя, і у кофі са вчора, бо Божого, уб'яного Дмитра, в погребення котрого сьогодні втворимо, Христе наш. І тобі славу висилаємо з беззначанням твоїм Отцем, Пресвятим, святий благим животворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Наше слово тобі! Слава Богу, Христі, Христі, Святому Духові! І нині і Бог все вчас і на вікі ввічні! Амінь! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Преосвященнішим владикам благослови! Хрестов, що воскрес із мертвих істиний Бог, на що живе і мертвим і володіє! Молитвами причистої своєї Матері і всіх святих душі від нас перед савного гроба Божого, усопшого, уб'янного Дмитра, погребення, котрого сьогодні творимо, в праведник праведних вчинить долоні Авраама і Якова покоїть, і до праведних причислить, для нас спасе і помилує, бо він благий і чоловіколюбий. У спені вічний покій, подай, Господи, приступоминаємо рабу твоєму, у собшому, вбієнному Дмитрові, погребення, котрого сьогодні творимо і затворимо вічну пам'ять. Будь ласка, хто прощальне слово скаже? Обратиме, будь ласка, друзі, хто зможе прощальне слово додати вже в останню хвилину печалі? Це неймовірно висока людина, яка пішла на фронт дуже молодою яка поставила приклад для нас усіх, і він мався би бути лідером української нації. Хто знає особисто Дмитра, знає його як безстрашну людину, як людину неймовірно спокійну, людину великолюблячу, люблячу всім серцем. Особисто для тих, хто його знав, це є розуміння і абсолютне розуміння в голові, хто це є. І завжди він буде, і хлопці, дівчата, я вам обіцяю, я знаю Діму, він, якщо він уже там, то буде погано нашим ворогам. Він буде нас закривати з неба. Любіть е його словами, любіть його пам'яттю. Це воїн, неймовірний воїн. І пан Залужний був, коли ми під Ізюмом були, коли він... Говорив, що зараз тут піде колона, через 5 годин. Колона йшла через 3 години. Він бачив, він відчував серцем. Тут є люди, які знають, як у нього танкові снаряди повз голову пролітали. Він ніколи не зупинявся і топив до кінця. Це для нас неймовірна втрата, але ця вся історія має зробити нам на сьогоднішній день і на завтрашній, в якій ми... Виїжджаємо, будемо виїжджати, виїжджали, зробити неймовірно люті в наших серцях і неймовірно помсти. Але це все треба робити з любою, бо ми люди Божі. Ми не ті тварини. Дімас. Не вірю, ніколи повірити не зможу. Вічна слава безсмертю хоробрих. Іди з Богом, брате, і ми від тебе чекаємо ще більшого. Що ти зробив на цій землі, ти з неба зробиш для нас набагато більше, брате. Це український націоналіст, це справжня людина, людина честі. Проважайте його з повноцінними, справжніми почистями. І пам'ятайте його кожної секунди, коли прокидаєтеся, коли засинаєте, пам'ятайте його. Година, прощайтесь, будь ласка, друзі, ще хтось не попрощався, бідій день, попрощайтесь. Прийдіть, попрощайтесь. C'est un peu c'est que je Да. как будете, Что, Thank you. Okay. <laughs> У житєвому вільній місні, не злам, ні мов граніт, бо плачне дам, свободи ще нікому, а хто борець, той забуває світ, бо плачне дам, свободи ще нікому, а хто борець, той забуває світ. Ветеран наш вір, фортив упавших слава, для нас закон найвищий то наказ, соборна у українська держава вільна і міцна вічно по Кавказ, соборна у українська держава вільна і міцна вічно по Кавказ Слава Україні! Героям слава! Нації! Слава! Україна! Україна! Боже! Героям української нації тричі! Слава! Слава! Героям української нації тричі! Слава! Героям української нації тричі! Слава! Слава! Слава! Господи, ви «Ладико Господи Боже наш, Твої милості душі вірних спочивають благослови гріб цей раба Твого Дмитра. І зійшли свого ангела-хоронителя Твого, щоб тіле, яке тут буде поховане, знайшло спокій притулок до другого приходу Твого. І свого воскресіння, а душу в дворах небесних зі святими Твоїми вічної радості сподобалися». Бо ти цар світу і спас душ наших. Тобі славо славимо Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господня земля і повнота і вселенна в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Печатається грібцей до Другого приходу Христового. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Будь ласка, друзі, за народним злищаєм, подивніть підтримень землі і землі війти в могилу. Будь ласка! Будь ласка, друзі, підрижбіть землі, кидайте в морело. Підходьте з любой сторони, з якої вам зручно. Будь ласка, друзі, підходьте. Нам <кій> потрібно дослідити. Тут от планка по підрижбі землі і в морело в тебе на землю. <кій> будь ласка, друзі. Паспорт залишались на